بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرینڈز ویور ویلکم ٹو بیک رانا شیپ انٹرنیشنل کیسے ہیں آپ لوگ ویسے تو آپ لوگوں نے میری بہت ڈشیں پسند کی ہیں پیزے کی میں نے بنائی ہیں آج ہم بنائیں گے مائکرو ویو میں ویجیٹیبل پزا جو آپ لوگوں کو پسند آئے گا اور ہے بھی بڑا زبردست ہے کوئک بن جائے گا انڈر فائیو منٹ بن جاتا ہے تھری منٹ بن جاتا ہے تو میں ابھی آپ آب لوگوں کے سامنے بناتا ہوں اگر ویڈیو اچھی لگی تو آپ لوگ ضرور اس کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں تو یہ میری انگریڈینس ہیں اس کے لیے اونین ہے ٹماٹر ہے کیپسیکم ہے اور میں اس کی پاس بریڈ پڑی ہے یہ آپ کو بیکری سے مل جاتی ہے پچاس روپئے کی بہت ایزی اور میں نے بریڈ کو نکال لیا ہے اور یہ دیکھے ماشاءاللہ یہ باندھ میں آپ لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں اب ہم اس کو کیا کریں گے کٹنگ یہ دیکھیں یہاں سے میں اس کی کرتا ہوں کٹنگ اس کے اوپر بنائیں گے یہ اوپر والا حصہ ہم نے اتارنا ہے اس لیے میں اس کو یہاں سے ایسے ایسے کر رہا ہوں یہ یہ دیکھے یہ اوپر والا حصہ کٹ رہا ہے یہ اور اس کے بعد اس کے اوپر جائے گی چیز یہ ہم نے چیز لگا دینی ہے لیزر ڈائیں گے لمبے لمبے اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ یہ جو ہمارے پاس کیپسیکم کاٹ کر رکھی ہے اس کو ہم نے ایسے لگاتے جانا ہے اور اس کے بعد ٹماٹر کا سلائس جو ہے یہ اس کو آپ نے لگاتے جانا ہے ایسے اس کے اوپر ہم نے اس میں صرف سالٹ ڈالیں گے کوئی اسپائس زیادہ ہی ڈالیں گے بلیک پیپر ڈالیں گے ٹھیک ہو گیا یہ آ گیا. اب اس کے اوپر ہم نے جو اونین کی کٹنگ کی دی یہ ہمارا اونین آ جائے گا ایسے اونین لگا دیا ہم نے ٹھیک ہو گیا اونین بھی لگ گیا ہے اس کو سینٹر میں بھی ہم نے ایک رکھ دیا ہے دیکھے ماشاء اللہ پیزا کتنا خوبصورت لگ رہا ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس کے اوپر بھی ہم چیز اور ڈالیں گے ایسے اب ہم نے اس کو اس کے प्रेले प्रेले اس میں ہم ڈالیں گے سالڈ साल्ट चला गया उसके बाद हम डाल रहे हैं ब्लैक पेपर ये चलेगी इसमें ब्लैक पेपर अब हम माइक्रोवेव में इसको रखते हैं डेढ़ मिनट के लिए वन एंड हाफ मिनट ये माइक्रोवेव में और ये देखे माशा आपके सामने माइक्रोवेव में रेडी होता नज़र आ रहा है घूम रहा है तो डेढ़ मिनट के अंदर अंदर जो है चीज़ मेल्ट हो जाएगी उसके बाद फिर ये बहुत बहटरिंग होगा بچوں کو تو پھر یہ پیزا سارے کھاتے ہیں یونیورسٹی کالجز کے لوگ بڑے شوق سے کھاتے ہیں تو اب یہ ہمارا پیزا بالکل ریڈی ہو چکا ہے اور ہم اس کو نکالتے ہیں اوون کو کیا بند اس کو کھولا ماشاء اللہ ماشاء اللہ کیا خوبصورت خوشبو آ رہی ہے اور یہ دیکھیں چیز بھی اس کے اوپر میلٹ ہوئی ہوئی ہے یہ یہ یہ ادھر سے ماشاء اللہ یہ دھاگے لانگ لیزرڈ roman raheem hmm allah so yummy delicious friend if you like my this simple recipe vegetable pizza please like me subscribe and share thanks for watching my video allah hafiz